Ніяких не було проблем. Перший і другий капешко пробіг. І зараз ще третій. Учасник змагань зі спортивного орієнтування Влад Грузинський розповідає, проблеми можуть виникнути при читанні карти. Я десь маю пробігти за 40 хвилин. Я надіюсь на це. Проблеми можуть виникнути в тому, що я можу просто заблудитися, не по цій торості піти або ще щось. Учасниця змагань Олександра Тагієва переживає, аби вистачило сил на усю дистанцію. По карті там легко орієнтуватись. Це самі труднощі великі це час і те, що я коли бігаю, сильно задихаюсь. Так що спішити теж. Треба і спішити, але тіп, бігати теж, тіп, дуже сложно. Максимальний час проходження маршруту година, розповідає керівник гуртка Пішохідний туризм Хмельницького міського центру туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді Марина Собко. Отут вже готова повністю карта. Діти по цій карті в лісі будуть шукати ці контрольні пункти. Вони ось таким червоним виділено. Зараз у нас буде змагання у заданому напрямку. Тут є дев'ять контрольних пунктів. Максимальний час проходження буде біля години. Я вирахувала. Час переможця – 35 хвилин. На кожному контрольному пункті учасник має зірвати відкріпний талон, каже учасниця змагань Ірена Кравчук. Знаходжу от третій КП. Виникає трошки проблема з тим, що задишка. І перший, другий, третій КП дуже далеко один від одного. А так, то іменно за знаходженням немає. За словами заступника директора Хмельницького міського центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Андрія Фліка, змагання проходили в лісі на базі відпочинку «Берег Надії», що в селі Головчинці. Виїхали ми не три дня, у п'ятницю вечором приїхали, займалися ну, по спортивному орієнтуванню. 20 діток виїхало, це два гуртка. Гурток «Альфа», це на, який працює на базі НВК номер 6, і гурток «Олімп», який працює на базі 18-ї школи. Змагання будуть у вікових категоріях дівчатка, хлопчики. – 14 років, і дівчатка-хлопчики – 12 років. Учасникам потрібно у заданому напрямку знайти там відповідну кількість контрольних пунктів. Сьогодні їх буде 9 для них, для учасників. Це такий середній рівень дистанції. Олександра Тагієва фінішувала з результатом 28 хвилин. – Нужно було обійти, а я пішла отак. так, ну, але За... дуже сильно втомилася. Загальна протяжність маршруту – 3 кілометри, каже Андрій Флік. Михайло Жила, Олександр Горішевський, новини на Суспільному. Хмельниччина.